Hello everyone, this is Chef Now with you all the way from Norway. In the following series I will present you with restaurant grade recipes you can use in your own home. نقع الرز، رز الحبه القصيره. نضع بماء من الصنبور لمده 3 ساعات. الكميه هي اختياري. نتركه لمده 3 ساعات. هيك مضى 3 ساعات. نتخلص من الماء. بعد ثلاث ساعات بنتخلص من الماء وبنوضعه على قطعة قماش وبنتركه لمدة ثلاث ساعات تانية طبعا بنفرده وبنتخلص من الماء الزائد واحنا يعني عاوزينه يكون شوية يكون رطب يعني مش عاوزين انه ينشف على الاخر من ينطحن معنا يكون ناعم هيك بعد ثلاث ساعات ثاني هو رطب قليل ما في مشكله بنشان يكون ناعم معنا بنطحنو بمطحنه البن يكون مثل هيك ناعم بننخل الدقيق بنخلو جيد والزياده الخشن بنعيده لمطحنه البن وهيك بنعمل نعمل كل الكميه ما انتوا شايفين هو كتير ناعم مثل الدقيق العادي. بنص كوب تلاتة كوب. كل كوب تقريبا وزنه مية خمسة وتلاتين جرام مية أربعة تلاتين جرام حسب كمية الارطوبة اللي فيه. نوضع تلاتة كوب. وقليل من الملح. ونص كوب تقريبا هو مية خمسة وتلاتين جرام. او حسب الحاجة حسب الارطوبة الموجودة ممكن نحتاج. زيادة معلقتين ثلاثة بالعين يعني بعد ما تبرد نقدر نمسكها منعجن جيد لمدة عشر دقائق لازم نعجنها جيد لانه هي ما فيها غلوتين واحنا بنحاول نخلق فيها غلوتين هيك عجناها جيد عشر دقائق الحجم هو اختياري نقطعها حسب احنا شو عاوزين إيه بنقطعها وبنتركها ترتاح عشر دقائق هيك بعد عشر دقائق نضغطها بإيدنا نفردها وإذا احتاجت ممكن نوضع لها شوية من دقيق الأرز ممكن نعملها بقالب بالصحن مع السكين أو أي صحن متوفر عنا أو قالب أو نتركها مثل ما هي ما في مشكلة. هو يعني منظر أكتر كيف نفرد الكمية كلها نعملها ممكن نستخدم أي طاسة متوفرة عندنا بالبيت أو في أي طريقة ممكن إحنا نخبزه أي طاسة متوفرة ستيلس تيفال أي شيء متوفر ولكن أنا عجبني الطريقة هذه أكتر على على الحرارة مباشر ممكن نعمله على الكهرب أو على على الغاز نفس الشيء المهم يكون بعيد عن النار قليل يعني الشيء 3 سم يكون بعيد عن الحرارة مثل ما انتم شايفين ممكن على الكهرب أو على الغاز أو على الطاسة أو بالفرن ولكن هو يعني كتير مميز ولكن لا تتوقع مثل الخبز الأبيض العادي يعني يكون ولكن هو بديل مثل ما انتم شايفين كتير روعة وكتير حلو في أمان الله تزلونا بوصة جديدة اتمنى الاشتراك بالقناة شكرا كتير لكم إذا عجبكم الفيديو تعملوا لايك مع السلامة